Слава Україні! Сьогодні на каналі «Баба Яга проти» рубрика програми «В гостях у Семеновичі». Сьогодні я хочу разом з Петром проїхати по дорогах Заводської об'єднаної територіальної громади і показати дійсний стан речей. Адже, знаєте, не даремно кажуть, що в нас війна війною, але ж які дві біди які були завжди вони е, лишаються дороги і ще там, тут, ну, про, про інших ми поки що говорити не будемо. Давайте сьогодні про дороги. Я хочу пояснити, чому саме ця тема. Та тема тому, що зовсім нещодавно Полтавська агенція місцевих доріг надрукувала список об'єднаних територіальних громад Полтавської області, які Залучили кошти для ямкового ремонту та іншого поточного шляхом співфінансування з агенцією. Ви знаєте, є такі громади, цифри, які вражають. І не треба їхати кудись в Кременчук, не треба їхати за Полтаву, а... Справа в тому, що лідирує у цьому списку наша сусідня е, об'єднана громада Сенчанська. Знаєте, скільки вона виділила для поточного свого ремонту? 38 мільйонів гривень. Ви скажете, так це ж Сенча, там е, кошти курі не клюють. Добре. Тоді давайте візьмемо для прикладу лохвицю яка виділила для цього більше 18 мільйонів. І от я шукав, шукав, шукав шукав у цьому списку заводську об'єднану територіальну громаду і не знайшов. Ну, якщо не знайшов така думка, значить, у нас все добре, можливо, дійсно є речі які набагато важливіші, є куди витрачати керівництво міської ради нашої гроші. Можливо, в нас прекрасні дороги і тому подібне. Петре обережна, зараз опадеш. Ага, а ось якесь трошки непорозуміння. І так це вулиця Шевченка. До речі, ця яма вона вже на перший місяць фігурує на цій дорозі. Якщо для автомобіля, коли я їхатиму, це просто може спричинити якусь аварію, то для велосипедиста або скутериста, ви знаєте, може взагалі закінчитися е, дуже плачевно. Але, як то кажуть, е, грошей нема. Просто грошей немає. Здесь. Тому от маємо те, що маємо. Ну, ось дивіться. Ось ось. Ну і таких ямок по Шевченка можна нарахувати не один десяток. І справа в тому, що я проживаю на цій вулиці з 84 року. Тобто це вже 36 років я проживаю тут. І такого стану дороги я чесно кажучи не пам'ятаю. Але, можливо, це виняток із правила, можливо, все в нас інше нормально. І, ну, одна вулиця дійсно не показник, хоча ця вулиця далеко не остання. Сюди Приїжджають на Гадяч-Полтаву, вічі заїжджають з Гадяча, з Полтави. Ну, от такі та слава. Але давайте, як то кажуть, в дорогу. І подивимося. Краще українці ж'ять, поки самі не побачать, вони ж не повірять. Поки що ми по вулиці Шевченка курсуємо. взагалі. В цій дорозі вже, мабуть, років 30, і вона нагадує, ви самі бачите, як охрім свита в латках, в латках, але е, буде бідно, але, як то кажуть, кожного року все-таки латочку наступну ставили і не давали її розпиватися на шманті. Ну, в цьому році чомусь не так. Чому? Ми ще поговоримо про це, мабуть, у нас буде час. І так. — Зараз ми повернемо е, в район елеватора. Це ще ми їдемо повз елеватор, а зараз повернемо. — е, Засипали горбами і тут. тут колись, е, ну не тут, трішки далі, е, мер вивіз е, будівельне сміття. Е, в принципі, тоді я говорив з керівником, е, який керував тоді, е, Елеватором, то в принципі вони все задокументували і готові навіть були подати до суду за те, що це в принципі так могло пошкодити так, Це ж низько. Але ось тепер ладно, тепер вже залишимо. Ось вам е, дорога від елеватора. О, так ось так. Така карусель, качелі. На центральну вулицю міста е, Колись вона Колись вона називалася Батутіна Тепер Слава Богу Київська І це, до речі, респект Нашим депутатам міської міській раді Що не назвали Сливовою чи Вишневою А, а все таки Щось таке, до патріотизму і далекувато, ну все таки, київське, буде нормально. Але от зараз ми подивимося, як ж так, ну це ще бів ямка, е можна минути, якщо важко. А от тут десь є. О, от уявіть собі, людина їде, не знаючи, не місцева. Як ви думаєте, скільки колес вона залишить, пролетівши? оці дві ями. І до кого буде пред'являти якісь претензії. Та ні до кого. Ми продовжуємо рухатися по вулиці Київській. Для тих, хто, можливо, ще не звик по вулиці Ватутіна, бувши їм. І от зараз ми побачимо ще декілька таких перепон, які змушують навіть зустрічний транспорт, коли розминатися, приходиться саме в цьому районі, зупинятися. Ось, будь ласка. Ось вони починаються. Ось майже до середини дороги вибитий асфальт. Тому, тому ті, хто їде на зустріч, просто-напросто, аби не залишитися без колес, зупиняються. Ну, а зараз, зараз ми ще, щоб вже картина була більш повна, заїдемо в центр міста, тому що, як кажуть, по чому судять, яка влада в місті? По дорогах я вибачаюся по туалетах, це теж немаловажно. До речі, можемо заглянути, якщо не то. Колись ми знімали цей сюжет про. Ну ладно, сьогодні дорога. Не будемо про сумне. Ого. Ого, в кодри крав. Да. Молодець. Або я ставимо, покажемо, як їде. З номером. І так зараз повертаємо тут, але, ось, прошу уваги, шановне панство, давайте тут зараз ми повертаємо на так званому Пісківському переїзді, як в народі називається, і ось ми в усій красі. Зараз ми поколихаємося. Намагатися обминути і не влізти в якусь яму практично нереально, ви бачите, розбита. Обидві полосить зустрічна і така, тому скаємо, як подало. Скільки ямок? Одну, дві, три, можливо, всі десять. І так зараз, зараз ми виїжджаємо в центр міста. Можливо, тут все таки жіно. Ну, о! Але маємо те, що маємо. Це центр наш заводського. Яма на ямі. І не так би було сумно, якби, наприклад, ми бачили, що кошти все-таки на ремонт виділені. Тому є перспектива, що до зими щось відремонтується. Ну от подивіться, що відремонтується тут. Цікаво. Давай, Петра, ще вже. Підійдемо до міської ради, подивимося, чи там хоч е, ямок немає. Так, ну тут має, маємо, маємо. Має, взагалі ява на ямі. Ну так ми. Вон, кстати, написано що, що ти зробив для своєї громади. Віталій Володимирович, а ви як, що зробив? О, ну це ми в центрі, так сказати. Зараз ми отут повернемо. Що сказати. І для самої міської ради не дуже краще. От так. Є так, як є. Ну, а зараз ми все-таки, тому що е, глядачі каналу Баба Яга Проти» це не тільки е, жителі міста Заводського. Е, у нас є ще. Кілька тільки колишніх сільських рад приєднані. Е, тому, е, можливо, в них все нормально. Можливо, е, можливо мер зараз проводить політику. Е, громада без околиць, тобто центр потерпить. А люди, які приєдналися, які повірили нам, е, тобто повірили пану Сидоренку і так далі. Значить, можливо, от на них зараз сконцентрована вся увага. І ми зараз поїдемо там в Ботакву, там чию Нижню Ботаківку, а там як в Лас-Вегасі, як то кажуть, хоч боком катись. Ідеальна дорога. Ідеальна дорога, от ми зараз це подивимося. Сказати. Ну єсть ями, ну, ну а де їх нема, можливо, хтось скаже. О, цю ділянку я пам'ятаю, як ремонтували. тут взагалі нічого не їздило. Це я пам'ятаю. Тут якийсь грунт був такий, щоб все провалювалося. Ну, ну, ну скільки тебе тверда трійка, а то б я б ще б.. Оце, що ми проїхали по Пісках, навіть мінус 4 поставили. Так, ще, куди не йшло. Залишки був колишньої цивілізації. Хоча, ось, да, перехвалив. Перехвалив, як то кажеться. Почалося. Ну, Олеш Семенович, може ж ця вулиця не належить міській раді Заводського? Та <піл -сувач> ні, це колись розказували, ну ні, це не байки були, а це згідно закону, там е районний автодор е обслуговував вулиці як, без дороги, які вели від райцентру до тієї чи іншої сільської ради. І навіть коли вони проходили по території е того чи іншого міста чи сільської ради, апа, е е то цим ремонтом займався автодор. Е Після того, як утворились об'єднані територіальні громади, шановні, все, що є на території тієї чи іншої громади, шановні, це все наше. Знаєте, як казали, говорили колись, як земля за колгоспу? Так що ні, це все наше. Уже всі ці ямки належать міській раді? Всі ці ямки належать міській раді і вона, наша міська рада, що до ямок, мабуть, найбагатша е, на території колишнього Лопецького. району. І Жомова є. Так, да, в нас і Жомова, там е, такі вам мільйони заробили. Е, і на дорозі в нас ями є. Я не знаю, тільки хто на них заробив. Це гарноше питання. І так, е, ми... Ну, їдемо в сторону Будакової. can he paint all black kicks on my whip all chrome sit real low run to the avenue got let them know it's on hey this carry on i got it right you got it wrong on the street with a x5 little finger in the air or in the air with a g5 a sun hard wake up and get your mind in order on top like a billboard smash cuz every i go it's like first i ain't coming at last I got game I got the game on smash it's nothing так ми мы... Трішки зупинилися біля Бодоквятської гімназії. І зараз продовжимо, продовжимо свій маршрут в район Нижньої Бодоківки. Е ну, що можна сказати про дорогу, яка сполучує там, е піски із е Бодоквою? Доїхати, коли треба, можна і куди ти дінешся, доїхати. Е те, що вона бажано, щоб була кращою, ну звичайно. Яма на ямі, є з ділянки. А зараз, як я вже сказав, ми прямуємо від Бадаківської гімназії до Нижньої Бадакві. Я зараз поясню, чому. Справа в тому, що коли почнеться навчальний рік, а рано чи пізно він повинен початися, не завжди ж будеться проклята війна і так далі. Тому саме шкільним автобусом із Нижньої Бадаківки кожного дня будуть підвозити на навчання наших дітки. І від стану дороги залежить безпека, їхнє життя, аби не потрапити в ДТП і тому подібне. От зараз ми і подивимося на сьогоднішній день, що уявляється дорога, якщо по ній кожного дня в школу почнуть возити діток. Поки що нормально, куди не йшло. Це що там кидає, то це так, щоб водії не спали, це ще можна. Так, ще броні не звати. Це ще можна, як то кажуть, витерпіть, це. Ну а далі ми вам покажемо. Якщо буде, що показувати. Якщо все добре, значить добре. Якщо не зовсім, значить не зовсім. Якщо зовсім погано, то звиняйте, покажемо те, що є. Тут вже був відрізок шляху, який дуже анонсувався в офіційних сайтах про те, що тут почався ремонт дороги Але Ми до нього доїхали? Ні, наскільки я розумів, він трішки далі Трішки далі, ну та і, це вже, і цю діляночку вже не гріх би було перемонтувати Але такого добра і в заводі вистачає, то що дивуватися за водокруг Хоча дорога розбита. Ось ділянка метрів 50. 50 а будь-тось колись вже була добита до ручки, хтось її зробив. Далі знов. Далі знов. А це, мабуть, яма яма. А це, це... Оце, мабуть, тут десь в цьому місці анонсували будівництво дороги. Ще не Будівництво дороги, так? Десь чи відновлення, чи ремонт, Ну так, таке така дійсно, видно, що свіжий цей. Я давай тут я е, на нуль поставлю. Е, і зараз ми подивимося, скільки ж кілометрів е, цієї дороги. Ну хоча б так відремонтували. <зан 'ї> відновлено, <зан 'ї> Відновлено. Відновили по повній програмі. Так, я бачу той камінь. Так, 100 метрів. Ну, 100 метрів. А, от це теж відновлено. Ну, ладно, давайте ще й це. 102. Відновлено. Якщо це відновлено. <зан 'ї> ну, 200. Якщо це називається відновлення. Але, мені здається, це не те, що відновлення, це навіть не реанімація. Ну, а ну, далі... Все вже все. А тут далі вже... відновлення закінчилося, да? Я враження, що тут ловлять рибу. Ну, рибу не рибу, а... Жаб можна погоняти. Це по цій дорозі возить діток. Так, це по цій дорозі ми возимо діток на ремонт... Ямковий і так далі у заводській громаді коштів немає. І вони не потрібні, навіть все добре. Опана. пана. А може депутати Заводської, міської об'єднаної територіальної громади подивляться нашу з тобою програму. Спитаються до ринка Як так може бути, що найбідніша громада і найбагатший мед? <гум> ну, офіційно же це ж не зареєстровано. Чи по чому ти судиш, я не зрозумів? По зарплаті. А, по зарплаті? То по зарплаті, мабуть. Ну, мені відомо, що міський голова Лофиці отримає зарплату у розмірі 16 тисяч гривень, а міський голова Заводського отримає разів у 4 більше. Це офіційно. Ну так у нас же голова. А у них що? Міський. А у, місь... міський, да. а у них міський. Тому така й дорога у нас, і бачу. Да. Тільки в Лофиці як заїдеш, так і... Видно, що війна не війна, а дорогами люди займаються. А покажіть мені, будь ласка, на території об'єднаної нашої громади, ну хай вона там недовго, два роки, там чи скільки, але самого міста за останні 4-5 років покажіть мені хоч пів кілометра чи кілометр, нової дороги зробленої, щоб без отих латок е -е, океанських. А просто ж побудована нова дорога Тихпатрію. Та ну шо йо, оце ж тобі йо. <смірки> Ні, це ми не на тонкандромі, де, шановні друзі. Не, не на трасі, де... Машини перевіряють на їх витривалість і так далі. Це ми з Бодакви їдемо в Ліжику. На, на цій трасі перевіряють на витривалість дітей, які їх возять? Так. Чи закачає дитину. Її вестибулярний апарат. І взагалі здорова вона чи ні. От так покачать дитину. Так, після цієї дороги, після так, тренування. ця дитина сяде за парту і вона повноцінно може сприймати той чи інший там матеріал, який йому буде надавати педагог. Врядить.